Vladimir Putin, anuncă cant. ce a spus liderul de la Kremlin după cea cât subliniere tigat alegerile. <tii> Rusia nu-l subliniere-i dore subliniere pe o nouă cursă în armării subliniere va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aprându subliniere în acela subliniere-i timp interesele naționale, a declarat lung presubliniere ieri Vladimir Putin potrivit trọnțers La o întâlnire cu oponencii pe care i-a învins la scrutinul de Duminic, obținând un al patrulea mandat de presubliniere din tem, Putin a spus că Rusia îi dore subliniere un dialog constructiv cu partenerii săi internaționali, precizând ce subliniere ei trebuie să facă acela i lucru sublinierei să respecte Moscova. El a dat asigur ce Rusia sublinierei va reduce cheltuielile militare în 2018 sublinierei 2019, potrivit AFP, anunca Gerprez. Avem prevăzut o secedere a cheltuielilor militare pentru acest an sub i pentru anul viitor, a declarat Putin, adugând ce acest lucru nu va aduce la diminuarea capacităților defensive ale Rusiei. Vladimir Putin a câștigat linieră tigat 4-lea mandat de presubliniere din ter, obținând 76,7 din voturi, la un scrutin despre care observatorii internaționali au spus ce a fost lipsit de o real concurent. În vârstă de 65 de ani. Putin va domina cel mai probabil politica din Rusia pentru cel puțin în subliniere anii. Ca presubliniere din tesul sublinierei, pentru un mandat, ca premier, el se află la conducerea Rusiei de aproape două decenii.